Доброго ранку, друзі. Останнім часом ранки в мене дуже ранні. зв'язку з вимкненням світла мені доводиться ставати дуже-дуже зарані аж 4 часу ранку. Хоча ще вночі прокидаюся трішки в домі підтоплюю, коли світло дають. От, так що і з сном у мене трохи проблеми. Більше працюю і не бодрствую чим сплю, так що така ситуація, ну, нічого, витерпим. От, дивіться, сьогодні хочу зробити такий огляд такого виробу, він у стані полуфабрикату, ну, і зробити акцент на одній такий, на мою думку, помилці, які роблять деякі майстри. От, серват, тут буде, будуть стояти сувенірні тарілочки, мисочки, черепочки, і тому подібне. От. Давайте трішки оглянемо оце все діло. Збоку була мисля зранку, то тобто зразу не різати це все діло. От. Ну все-таки я вирішив добавити Небагато, але так трішки буде воно гарніше. Так само, як я хотів на початку зробити такий рівний карниз. Ну подумав, що воно не буде виду і додав все таки я дужку. <coughs> Встанній полуфабрикаті ще чому? Адже вгорі, там, де дуга, є поле, туди ще ляже ляпуха така з різьбою. Сюди кронштейники будуть, тут якісь розетки ще придумаю. О, так само і внизу тоже буде кронштейники, там будуть розетки, ну і таке трішки прикрасимо. Ну і звичайно потрібно потягувати кромку. Це все діло я збираю завжди, кожен виріб я збираю перед покраскою. Дивлюся, що в мене все добре, все нормально. От, я його ще 10 разів обходю, огляну, чи все мені подобається. А тоді починаю розбирати все це, дошліфувати, доклеювати якісь там можливо, якщо це карниз кубики, бо я для початку ще раз хочу сказати, що хотів зробити прямий там карниз і хотів приклеїти кубики, але від них я відмовився, бо якщо я приклею кубіки, да, і приліплю ляпуху, то в мене отута дуже багато пустого місця, ну все, це не півбіди, а отута, ну от дуже багато було пустого місця. Тому е відмовився від кубиків для того, щоб трішки зробити пропорціональний вирік, бо, ну, самі розумієте, було б не дуже гарно. От, е е давайте от, оглянемо різьбу поближче щілини ще регулюватися будуть коли вже все полакується покраситься, адже все одно буду знімати петлі і можу перепутати то толку немає там сильно вирі... робити велику регулювання я їх так більш-менш підкрутив є от, ну, щоб бачили, що там вон перепадик, тут-то там перепадик, треба підкрутити от той край, подати от в ту сторону, і буде нормально. Ну дивіться, що хочу сказати про помилку деяких майстрів. От, я колись переробляв один комод після одного майстра, От, і бачив дуже багато відео, де деякі майстри лакують, фарбують свої вироби в зборному виді. От так тумбочку, можливо там фасади ще знімуть, а так лакують повністю в зборі. Деяких я ще й бачив, що ще і фурнітуру не знімають. Ну ручки звичайно зняли, а петлі ні. Я так реготав на тому відео, ну, є, це по більшості там туди і Азія, Азія, да, там десь, точно не скажу, де, яка держава, ну, там по більшості отудова. і там теж я бачу, дуже частенько там красять в зборному виді, і на мою думку, це велика, велика така помилка. Чому? Бо є дуже багато таких е нюансів, от давайте, наприклад, от у нас є задня частина, ми фарбуємо і починаємо тут фарбувати, оце грайся, оце все, по-перше, не знаю, як з цим граням, по-друге, отута в углі, Пульвер все-таки від потоку воздуху може відбиватися від оцеї стіни та бити сюди, а тут угол може бути непрокрашений, непрофарбований, непровакований. От, е, та, так само і отут-оце все діло, це ж воно, толком воно не прокраситься, а якщо намагатимемося Закрасити його це все діло, то якщо це морілка, то це буде темніше йти, тоді колір буде темніший, <клес> От. і воно буде якось наляписто. Ну хоча в моєму випадку я буду дуб морити дубом для того, щоб трішки наситити. А потім е, чорною морілкою робити ніби імітацію е, патіни. От, то ніби в мене так би могло прокотить, але в деяких ситуаціях, е, якщо це е, морити просто одним кольором без всяких видумок морілок, то, на мою думку, це неправильно. Це раз. По-друге, коли ми от лакуємо, да, ми. Можемо погано пролакувати стільницю, якусь часом з буде крутити. От, я бачив, Азі... в, в, там в державах Азії, де відео викидають, навіть з піднизу ту стільницю не пролакують. Значить таке е, чувство, що вони так зробили, а там далі мене вже це не хвилює. От я вже додивився, що я її ручку неправильно почепив колоском донизу. Ну це добре, що це не кінечний результат, це раз, по-друге отута е, в, в, теж погано прокраситься торець, от знизу от в мене тут планочка для того, щоб підтримувало дуже гарну поличку, вона прикручена знизу, щоб це все міцно було то там, е е от ця частина, вона не пролакується. От. І так, як цей виріб у мене буде е стояти, е можна сказати, в літньому павільйоні, то, то, то, то, то, то там буде волога йти і погано отоплюватиметься приміщення. І тому в ті місця, де не пролаковано, може попадати волога, або де погано пролаковано, попадати волога і, звичайно, буде коробити нашу деревину. От. Так що такі помилки, на мою думку, робити не потрібно. І це треба мати гнучки такі руки, щоб оце все профарбувати в зборі. От, це незручно. Можливо, це економно по фарбі, але це незручно. Все-таки в горизонтальному положенні можна нанести гарний слой покриття, чим на вертикальну. Бо на вертикальну, наприклад, якщо ви хочете зафарбувати це все діло і перестарайтесь то може просто піти потюки, і тоді починаєте гратися, як захочете. Що хочете, те й робіть, а потюки потрібно убирати. І вони неминучі, якщо фарбувати лише в зборі. Так що от така ситуація. От. Або фарбувати в зборі, але більше додати шарів, але тон тонкою товщиною ці шари наносити, ну це ще довше гратися, чим і легше, на мою думку, розібрати і зібрати, чим гратися в зборі. Ну якщо робити, звичайно, натяп-ляп, бо замовник діпа, там платити не хоче, то проканає там і так. Але ну, якщо натяп хочуть, у мене буває щось замовити, я завжди кажу ні, бо я від таких замовлень відмовляюся, в плані того, що якщо я зроблю цьому замовнику роботу, до нього прийдуть знайомі, і їм це не сподобається, гляди запитають, де робив, та він скаже, і від того, що незрозуміння, яка була ситуація, просто піде слава про мене. Ну, погано, що я там робив натяп-ляп. Тому від таких замовлень я стараюсь оминати. Я одразу кажу, що це не до мене. Шукайте де, де інде. От. Так що така ситуація. От те, що я і хотів вам розповісти, друзі, що на мою думку, таку помилку робити не потрібно. Краще розібрати виріб, пофарбувати, це займе певний час, але Якість буде, наприклад, вища в рази. Ну, по часу, наприклад, щоб мені оце все ділося розібрати, це займе, ну, півгодини, все. Зібрати, ну, хай годину, ну, максимум я лишніх, там, 2-3 години, давайте вже так заокрулим, хай півдня лишніх, але це, воно це стоїть цього. Бо все-таки мені кажеться, що краще фарбувати в розібраному виді, воно і якісніше буде. І ви зможете при зборці передивитися кожну деталь на наявність дефектів от, після фарбування. Бо ну, от, пофарбували, да, ми там десь знизу, там, там, отута десь ми там не побачимо, а воно там якісь капки будуть висіти. Десь щось прохавкнемо, а тоді людині привозимо, а людина починає там тикати пальцем. Це теж ну, якось нехорошо. Не Тому потрібно це все діло дуже гарно перефарбувати і краще в розібраному виді. От. Якось так. Ну що, друзі, усім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.